Hei, tänään kerron teille fiktiosta, tarkemmin sanottuna suunnittelufiktiosta. Fiktiota voidaan pitää visiona, jonain mitä kuvittelemme, jonain joka voi tai saattaa tapahtua tulevaisuudessa, kuten esimerkiksi lentävät autot tai aikamatkustus tai supersankarit ja kyborgit elämässä kanssamme. Visio voi olla mitä tahansa. Sen ei tarvitse vastata siihen, mitä tiedämme tai mitä meillä on nykyisin. Se voi olla maailma, jossa monet asiat ovat eri tavoin kuin meidän maailmassamme. Olet saattanut kuulla tieteisfiktio- tai skifi-elokuvista, joissa on supersankareita ja supervihollisia. Mitä jos supersankareita ja supervihollisia on olemassa jo nyt tai tulevaisuudessa? Mitä jos he olisivatkin opettajia päivisin ja supersankareita öisin? Mitä jos opettajat ovat jo nyt salaa supersankareita? Mitä jos me olisi noitia, kuten tarinoissa Harry Potter tai sormusten herrasta? Mitä jos me kaikki oppisimme taikomaan ja meillä olisi erikoisvälineitä? Miltä tulevaisuus näyttäisi, jos meillä olisi taikuutta ja teknologiaa sekä supersankareita ja noitia? Voisiko olla munkinlaisia ihmisiä, joita emme ole vielä edes ajatelleet? Vaikka avaruusolioita toiselta planeetalta tai toisesta galaksista? Tulevatko nämä tulevaisuuden maailmat olemaan kaikki maassa? Tuleeko tulevaisuudessa olemaan erilaisia rakennuksia, uudempia teknologioita, erityisiä vaatteita? Millaisia koulut olisivat? Millaisia luokkahuoneet olisivat? Kuinka opimme tulevaisuudessa? Ehkä emme kirjoita tietokoneella tai käsin enää mitään. Ehkä voimme vain ajatella, kirjoittaa ja piirtää ajatusten avulla. Jakaa kuvia ja videoita ajatusten voimalla. Ihan kuin meillä olisi älypuhelin päämme sisällä. Mutta olisiko se hyvä vai huono asia? Pystytkö kuvittelemaan tai visioimaan erilaisia kouluja, luokkahuoneita, opettajia ja jopa ystäviä tulevaisuudessa. Mutta mikä on tulevaisuus? Tulevaisuutta voidaan katsoa monesta eri näkökulmasta. Esimerkiksi kun mennään 10 tai 15 vuotta tulevaisuuteen, olet päässyt koulussa ja ehkä opiskelet yliopistossa. Tai lähitulevaisuudessa 20 tai 25 vuoden päästä Saat olla aloittanut ensimmäisen työsi. mikästä se olisi? Miksi sä haluaisit työskennellä? Missä toimistosi olisi? Marssissako vai Kuussa? Kuinka menisit sinne? Kauhimpana tulevaisuudessa, 50 vuoden päästä tästä, sinulla tai ystävälläsi saattaa olla lapsen lapsenlapsia. Ehkä menette kaikki lomalla Jupiteriin tai Maan keskukseen. Vai onko Maan keskus? paikka vain paiksille, koska siellä on liian kuuma. Kuinka lapsesi, kummilapsesi tai ystäväsi lapsi oppii uusia tietoja ja taitoja koulussa tulevaisuudessa? Kuinka sinun tai ystäväsi lapsen lapsi oppii koulussa? Millaiset koulut ovat 50 vuoden päästä tästä? Entäs vielä kauempana tulevaisuudessa, sadan vuoden päästä tästä, kun lapsenlapsellasi on jo lapsi? tai lapsenlapsenlasi on lapsen lapsi. ajattelemaan tulevaisuutta niin pitkälle? Asummeko enää maassa vai olemmeko muuttuneet Linnunrodta toiseen galaksiin. Kuvittelu, piirtäminen, ajatteleminen, suunnittelu ja tulevaisuuden kyseenalaistaminen on se, mitä teemme suunnittelufiktiossa. Haluamme harkita vaihtoehtoisia tulevaisuuksia eri skenaarioille, teknologioille ja välineille. Kuten se, millaista on oppia uusi taito tai tehdä kotitehtävät tulevaisuuden koulussa? Kuinka nämä muuttuvat kaukana tai vielä kauempana tulevaisuudessa? Avatkaa mielenne ja ajatelkaa sitä, mikä on mahdotonta. Mitä haluaisit, että tapahtuu tulevaisuudessa? Mikä tulee olemaan hyvää? Mitä pahaa voi myöskin tapahtua? Kuinka hallitset pahoja asioita ja kuinka nautit hyvistä? Ajattele, kuvittele, piirrä, kerro Tulevaisuus on täällä.